Готується до виписки Юлія Зінчук. Це другі пологи жінки, тому вона знає, як правильно годувати грудьми і наскільки це корисно для дитини. Перше своє немовля Юлія годувала три місяці, потім через нестачу молока перейшла на суміш. Новонароджену доньку планує годувати до шести місяців. «Це правильно, щоб дитина отримала всі вітаміни, перве молозиво, це правильно. Я заповню грудне вигодовування, тому що воно дитині потрібне. Іскусство не, ну, не дасть того. Все там пишуть, що вітаміни, там все, компоненти, але не те. Грудне молоко матері містить усі споживчі речовини, що необхідні для розвитку та росту дитини протягом перших місяців життя. Це те, що не можуть замінити не адаптовані суміші, ні інші продукти, наприклад, коров'я чи молоко. Тому це дуже необхідно для новонароджених, що сприятиме їх нормальному розвитку психічному, фізичному, моторному розвитку. Матері, які годують грудьми, повинні слідкувати за раціоном, говорить Андрій Грибанов. Це не мають бути продукти, які змінюють смак молока. Так? Звичайно, це не мають бути продукти, які визивають справу велику, бо це якось змінює процес лактації, негативно впливає на нього. Тобто це смажені продукти, копчені продукти, продукти, які багаті сіллю, спеціями. Ми не рекомендуємо все ж таки вживати годуючим матерям продукти, які визивають здуття живота, оскільки це впливатиме на почуття дитини і і ми все ж таки не рекомендуємо вживати в їжу, годуючим матерям, продукти, які мають велику жирність. Все інше матеріал можна від грудного вигодовування отримують користь і матері. Жінки, які годують грудьми тривало, вони мають краще здоров'я молочних залаз і меншу розповсюдженість раку молочних залоз. По-друге, тривале грудне вигодовування воно профілактує рак яєчників. Що стосується краси, то звичайно, розквіт молочної залози – це і є грудне вигодовування. Тому саме грудне вигодовування – це вже красиво. За словами Андрія Грибанова, грудне вигодовування посилює зв'язок матері з дитиною, сприяє покращенню та зміцненню сімейних відносин. Ніна Волах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.